Мама! Мамочки, привет! Привет, Привет, мама! Привет, Привет! Це вже фінал історії кота з Миколаївського стічного колектору. Нагодованого та відмитого кота віддають господарям, а ще кілька днів тому кіт блукав колектором і стічними трубами. Як туди потрапив і скільки там пробув невідомо. Життя тварини врятувало те, що в місті не було води. Від стрімкого потоку тварина могла б втопитися, говорить рятівник Андрій Бондар. Аби дістати кота з глибокої ями розгорнули порятункову операцію. Кот находился вот на том островке, мы его достали, лестницу опустили вон через вот этот вот люк импровизированный, скажем так. Спустился туда в страховочном поясе, достал его, сумка находится у мастеров и все, и вытащил. Спускатися до колектору було не страшно, говорить Андрій Бондар. Надихнула історія кота з бородянки, якого врятували з сьомого поверху, зруйнованої багатоповерхівки. «Мені більше за животного було страшно, ніж за себе». Маркович. Так звуть врятованого кота. Пост про тварину у соціальній мережі на сторінці МКП «Миколайводоканал» побачили господарі. Відразу ж пізнали свого улюбленця по розірваному вуху. Ушка вот порватає у нас. От ми його німночка подрався за кошку. Он же ж у нас жених. Родина живе за містом, і як кіт потрапив у стічний колектор, не розуміють. Он обично виходів гулять. Ну, там кошки, весна, ну, ну на більше, ніж на двоє суток. І завжди приходить, він балакає, він дуже балакучий, він завжди балакає, все розказує. І його не стало. Ну, неділю, думаю, ну, може, десь загуляв, все одно прийде. Ми всі окрестності обходили. Е, усіх людей питали, чи не бачили, оставляли номер телефона ну, поблизі з нами, щоб, якщо щоб вони його дзвонили ну, нам. А це чисто вже чесно, потеряли надіжду його знайти. Те, що кіт їхній. Не сумніваються. Домашні фото, докази. Тепер щасливу знайду, чекає ветеринар та нашийник з номером телефону господарів. Ольга Руда, Юрій Руденко. Новини на Суспільному. Миколаїв.